Que el poema sigui com un rebel·larta, com un llempec que encega per uns instants, just per percebre l'absent. Foscor, immobilitat, futur anterior, res ja no serà com abans en aquest imperceptible canvi. Un foc interior de brusa, la faig d'esdevenir l'altre, de ser l'altre.